عزير نبي من بني إسرائيل كانت له مزرعة خارج المسجد الأقصى خارج القدس وكان من أهل بيت المقدس وكان عزير يكره مجالس اليهود لما فيها من الكذب والغيبة والفسوق والفجور وأكثر وقت في مزرعته وإذا جاء يحمل معه من مزرعته عنبا ويأتي إلى بيته وذات يوم ذات مرة ظهر الطاعون في بلدته في بيت المقدس وأخذ ينتشر في الناس ويموتون فاجتمع أهل القرية وقرروا الهروب من القرية خوفا من الطاعون. فخرجوا عن بكرة أبيهم وكان عددهم وقت خروجهم ثلاثين ألف ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فلما خرجوا خارج بيت المقدس قال الله لهم موتوا. خرجتم خائفين من الموت يلا موتوا جميعا الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا باقي احد منهم ما مات طبعا جميعا ماتوا فبينما هم في موتتهم تلك ليست فيهم عين تطرف إذ أقبل عزير على حماره وبيده عنب وبيده الأخرى ماء عذب قد جاء به من مزرعته فإذا بالناس قد ماتت أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها هذا فلان وهذا فلان وبني بني فلان كلهم ماتوا أنا يحيي هذه الله بعد موتها فجاء أمر الله إلى عزير أن يموت هو وحماره قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مات هو ومات حماره وَلَمَّا مَاتَ عُزَيْرٌ وَحِمَارُهُ احيا اللَّهُ الْقَرْيَةَ بِحَذَافِيرِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفًا كلُّهم ياتي إليه وينظُر إليه ميِّتًا كما نظر إليهم أموات فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أحياهم بعدما أمات عُزير الذي رآهم أموات فنظروا إليه ميِّتًا كما نظر إليهم أموات ثم أحياهم إن الله لذو فضلٍ على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون رجعوا إلى بيوتهم وقالوا لما نخرج خوفاً من الموت والموت قد أتانا خارج نرجع فرجعوا فعاشوا إلى آجالهم وشهدوا جميعاً على موت عزير وعزوا اهله وكان من ضمنهم فتاه جاريه صغيره وقت موت عزير كان عمرها عشر سنوات وكانت ممن نظر الى عزير وحماره وقت موته وبعد مضي مائه عام احيا الله عزيرا واحيا حماره فَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بعثه قال كم لبثت نظر عزير إلى العنب ما تغير إلى الماء ما تغير إلى جسمه ما تغير قال لبثت يوماً أو بعض يوم يعني يمكن نمت ساعة يوم والله جزء من يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك العنب لم وشرابك لم يتغير لكن شوف الجهه الثانيه انظر الى حمارك الحمار أصبح عظاما نخره يابسه 100 سنه على حمار ايش تتوقع يصير؟ شكل عظامه وانظر الى حمارك طيب ماذا سيرى من الحمار غير العظام؟ هيكل عظمي حتى العظام مفتكه ما عادت متصله مع بعض هذه العظام تفككت من طول الزمن وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وإذا بالعظام تدب فيها الحياه وإذا بها تعرق ويأتي فيها رطوبة وإذا باللحم ينبت فوقها يجري وإذا بالجلد ينبت فوق اللحم وإذا بالشعر يخرج من الجلد وإذا بالحمار يقوم فينهق مستوياً كأنما لم يصر عليه شيء سبحان الله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ركب حماره وأخذ طعامه وشرابه وأقبل على مدينته بيت المقدس تغيرت المدينة لم تكن هذه المباني هي التي كانت من قبل لم تكن هذه الشوارع بالصورة التي كانت عليها، لم يكن هذا البشر على ما كانوا عليه ويمشي إلى بيته ويجد أحفاد أحفاده أصبحوا رجالا، يا الله أولاده صاروا أكبر منا، 100 سنة أولاده منهم من مات ووجدوا لما جاء إلى بيته من أنت قال أنا عزير من عزير قال هذا بيتي قال فيه جدنا عزير قد مات من قبل مئة سنة قال يا جماعة أنا عزير قالوا إن كنت أنت عزير فما في القرية إنسان إلا فلانة عمرها مئة وعشر سنوات تعرفك وهي الآن عمياء فإذا دعوت الله لها ورجع لها بصرها ورأتك وقالت أنت عزير صدقنك قال جبوا فجابوا مئة مئة وعشر سنوات تعكس على عكس فدع الله فرد الله إليها بصرها فلما رأت قالت عزير قالت اليهود نشهد أنك ابن الله شو المجرمين وقالت اليهود عزير ابن الله فلم يجدوا شيء يكرمه به إلا أن جعلوا شريك لله سبحانه عليهم من الله ما يستحقون طبعاً آمن به من آمن وعاش عزير عمره بعد ذلك ومات عليه الصلاة والسلام